в Бангкотці Смог Їду забирати стартовий пакет Аж спотів. 00 годин 40 хвилин На цій дощі нас розділили Червона доріжка Три години Повернулись ми ще на маю в Бангкок Тільки що прилетіли, йдемо за багажем Завтра треба забирати стартовий пакет на півмарафон У По новинах показували, що Банакоці, бан смог, і дітей школи не пускають, подивимося, як воно виглядає, чи то так, чи то не так. Їду забирати стартовий пакет. Отримав стартовий пакет, показав е права водійські, знайшли мене в базі, видали таку штучку, і зараз потрібно йти за футболкою. Тоді розміра залежить, які я собі замовляв, і хто е ту дорожку йду. Стартовий отримав, все добре, футболочку видали. Тут є досить такий гарний великий експо-центр, багато фірм і можна дійсно собі накупити все, що потрібно. І кросівки, і футболки, шорти, носки, пробамбаси різні. На вулиці тут ще є фудкорт. Зобрався я вже до точки, побачив на спідометрі 97 км було, це те, що я зафіксував на скутрі. Просто катастрофа. В одній руці тримаю пакет стартовий, іншою тримаюсь за ті поручні скутрі, аж сподів. Каусана роуд Вона вже не заповнена, бо зараз день, буде вечір, тут не будете стати. 00:40 годин 40 хвилин. Вийшов з готелю, йду на точку зустрічі з нашою компанією, будемо вже добиратися до старту. Там є трансфери спеціально організовані для учасників. Добралися ми на автобусі до стадіону, зараз доходимо вже всередину, подивимося, скільки там є людей, вже кажуть, що має бути їх багато, 25 тисяч, так як 35 <ституція> Тут вже зробили перше сортування учасників по секторах, у нас А, сектори і ми всі троє йдемо разом, ще поки що. На цій точці нас розділили. Вікторо йдемо на сектор А, там до 42 км. на сектор Б, так що все тут Де-хто так розминається, що я так бігові вправи спеціальні не роблю. Ще між іншим аж 35 хвилин до старту. Ну що, я пробіг перший кілометр. Темпом 8 хвилин скістись там секунд, і зараз а, в іншу частину дистанції буду йти пішки. На дорозі багато дуже поліцейських, От, один, ще один, і тут дійсно треба буде дуже, дуже чітко, то все треба організовувати, бо в них куча машин, скутерів, щоб раптом хтось десь не виїхав. Якщо ти взагалі так повільно, не напрягаючись, то виходить десь 11 хвилин 45 секунд темп на кілометр. А якщо так трошечки, трошечки то буде 10-30. А якщо вже взагалі спішити, то буде напевно і 9-8. 2,5 кілометра я дивлюсь вже багато людей йде. Щось навіть не знав, що є така штука. Hello, hello, you? хлопець, він каже, що він не любить бігти під горкою, то, то, тому що не любить змучуватися, то він зараз де. Але як буде спуск, то ж не бігти. Is this? This is your я тут вичислив, що якщо швидко йти, то. Там буде 8,30, це приблизно як дуже повільний біг. 4 кілометри, ще одне КП, кожного 2 кілометри. Мене тільки що обігнали песмейкери 7 годин для марафону. Це означає, що в мене є нормальний запас для того, щоб писатися в 4 години на півмарафон. 8,5 кілометрів. Я тут ледь не засинаю. Хто там стидається переходити на ходьбу. Одинадцять з кілометрів. Черговий пункт гідрації. Якийсь їхній монумент. Точка для селфі. Багато людей зупиняли, зробили собі фотографію. Я собі теж зробив. І треба йти далі. Вже майже дві години. Пройшло. Вже надоїло, якщо чесно. Майже 17 кілометрів. Ті, що біжуть, 42 кілометри перші вже нас обігнали. Давно. От обганяють вже наступні бігуни. Червона доріжка. Недаром я майже 3,5 години йшов щоб потрапити на неї 3 години, 24 хвилини Тільки вже волонтери сплять Приїхав наш автобус до аеропорту Зараз сідаємо Не завжди холодина Захищаюсь від кондиціонера Бо інакше тут не можна